ए नीचे एक ए ए एक एक एक भाई रहता, था। ए उपर एक रहता तो एमा ए पर बहुत बड़ा जांबू जांबू खातिया मगर एक जा खा तो एक गटो। मगर तो एक तो तो तो ने ने थोड़ा मारा मगरी माटो वांदरा भाई तो इमने बता। दरो आते आता मित्र मगरे बोलियो मां राभाई, शे ने मने, मारा मझरी माते थोड़ा जांबुर्य जवार्श अधित परो मने, थोड़ा जांबू आपशो, परोल्यू आपशो, मत परोल्यू हाँ तो जांबू लिधा फोल्यू trolls साधिय explor, वेर मागर केत थेनल, को परोल और वेर्दे। मां, मा, मा ऐ मगली आप भी अन बोलू मगली तुले दा जांबू खा मिठाशे तो मगली या जांबू खा ताने तो इले तो मजा आई नाही मिठा मिठा जांबू खाला वाटते तो मगली पुछू छेने मगर भाई तू कुछ त मारे वाट पुछु तो बोलू हां सु खाजू तो बोलू मस्त मीठा जांबू खावन तो मन मजा पड़ी गी छे ने पर जांबू करता तमारा दोस्त बांदला एनु काजू केकलो मीठू असे मने एनु काजू खावो सु तो बोलियो मगर ए ना छे ने मानू मारो मित्र असे एने थोड़ी ए मानू मित्र असे कोई मित्र મગરે પૂછ્યું લઈ આવ તો શેના માંગડી તો ખુશ થઈ ગઈ તો એ જઈને વાંડા પાસે ગયો અને બોલ્યો વાંડા ભાઈ મારા દોસ્ત માંગડી ને તને મારા ઘેર જમવા માટે બોલાવ્યું છે કઈ થયું બોલ્યું એ વૃદ્ધ બોલ્યો તો વાંડા તો વિચારમાં લાગ્યો આ વૃદ્ધ શેને तुम्हारा घेर में जममा है तो बोल आयो से ले उड़िया ने बोलियो पर मैंने तो पानी में तत्ता आवड़ तू भी ना थी तो बोलो तमा चिंता मत करो तुमने मेरी पीठ ऊपर बैठे हो ऊ तो मैंने क्या हो चली बेस तो वशीष ने wander आए एक कुतकु मांगयो और ये मगर ना पीठ पर बैठे गयो તો બશી થોડે દૂર જ મગરે બોશુ કે છે ને વાંરા આવને તે હું મને કપાતું સુદ બોલ્યું હા સુ થયું આવરીતે સે કે મગરીએ તને ત્યાં છે ને તારો કાર્જુ ખાવા માટે બોલાયું છે એવી દે બોલ એને સે તું કાર્જુ ખાવાનું બંધ થયું છે જો તો પછી એ તો વિચારવા લાગ્યો માંદુરો કે શેના agli deshe to bolyo e e shena magar bhai tamara matlab pehla khush ho jaoiye ne wo to maru karju che ne jarvat tingari ne u aai gayo ev jite boliye to bolyo chalo paacha phari jao to bolyo ha apna karju lein ne तो पाछा चली गया انا شيري ايه ايه جانني नजदीक उभा रहा तो मान लो तो एक कुत्को मारने जावे बेसी गया मैंने बोलियो छे ने, ने मगर भाई तमे तो केला मुरख छ काजू छे ने शरीर ने बाड़ ना होय कोई दोस्त ने मेरे ते नाम हो रहा है તમે રિજે બોલ્યું તો બોલ્યું તશેને હવે કે હું તમા જાંબુ ભી નહીં ખરાઉ અને હવે તમારો હવે હું તમારો દોસ્ત નથી તમે અહીંથી જ જાતો તો બોલ તશેને મગર તો બહુ વાજુદasty વાટા પૂરી